Vad är en rödlistad art? De arter som hamnar på rödlistan det är de arter som bedöms vara hotade, nära hotade eller som redan har försvunnit från landet. Men det finns också en kategori för arter som eh, vi har väldigt dålig kunskap om och den kallas för kunskapsbrist. Flesta arter i denna kategori finns i marina miljöer och de är också med på rödlistan. Mm.